شوف بلادي حرام ولادة في ضربة سدادة ما يشرفنيش لا منكم الدنيا وناديها طايحة وعلى العاقلة يوم الدين يا أصلها نحرقو نجمنا